mannastjórar starfa snísta stórum hluta upp um samskifti og í náminu fær ma bara ákveðna leiðsögna kennslu í samskiptum virkri hlustun svona spurningatækni sem ma getur nýtt sér e, í þessum samskiptum sem ma á við mjög breiðan hóp það er stjórnendur starfsmenn svo lífin sjálfu fjölskyldan vinir samfélagi þetta nýtist á ótrúlega eh fjölbreyttan á boðan hátt